لوز وشور شریک وشت مدنسو قوم ير الا قيرل مسجدي سي كتاب قوم ير الا هي حيا محمد صلى الله عليه وسلم وشرحه پوری محم جانے والا جی براہ أعوذ بالله من شری مد ہو سو ربش ری سی ویسے اصری وم لوک دن سو کوری ربس دیں امریکہ پم شہ عمل العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے جو اس کائنات کا خالق مالک دادا اور رازق ہے پوری کائنات کو بنانے والا, والا پیغمبر جناب محمد الرسول پر سامعین سیرت الم کے حوالے سے آج آخری قطبہ ہے نبی مکرم جناب محمد الرسول وسلم کی ازواج مظاہرات کے کی مائیں انتہائی باز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں شامل وہ پاک باز خواتین ہیں جن کے ساتھ شادی کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں صرف جدتی خاتون کے ساتھ شادی کروں اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے والی جتنی ازواج ہیں ان کے جدتی ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے ان کے ساتھ نکاح کیا ہے اور اللہ نے صرف جنتی خاتون کے ساتھ شادی کرنے کا آپ کو حکم دیا ہے اس مبارک سلسلے کی ایک کڑی ماریا رضی اللہ تعالی عریا کبدیا رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم کے سب سے چھوٹے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے اور بہت زیادہ حسین و جمیل خوبصورت جن کے بارے میں عائشہ رضی اللہ افسرات یہ تھے کہ انہیں دیکھ کر ان کے حسن پر بھلے رشک آتا تھا یہ خوشگوار حالات کے اندر نبی مترم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی اور انتہائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں انہوں نے مزاری. ماریہ بنت ان کا نام ہے ان کے والد کا نام شمعون تھا مصر کے اندر رہنے والے قبتی مشہور قبیلے کے ساتھ ان کا تعبل تھا اور ان کی والدہ وہ نسرانی تھی عیسائیت کے دین پر نسرانی رومی خاتون تھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی میں یا آپ کے حبالہ کے اندر آنے کا ایک پس منظر یہ ہے کہ مقوقس جو کہ مصر کی سلطنت کا حکمران تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بادشاہ کے نام اسلام کا پیغام لکھا دعوت دیکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کے انتہائی زیادہ احترام کیا اور اس کے جواب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین قسم کے تحائف بھی تھے ان تحائف کے اندر ایک تحفہ سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالی کی سورت میں بھی ملی تھا یہ بھی اس بادشاہ کی طرف سے دیگر تحائف کے ساتھ یہ مالیا بلتے اور ان کے ساتھ دیگر مقصد کے تحائف جو تھے وہ مدینہ ملکہ میں پہنچے سجیدہ تشریف اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا اسلام قبول کرنے کے بعد نبی مغرب صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے اندر شامل ہونے کی سعادت بھی پائی ساریا کو پہلے مدینہ کے اندر, ان کے کے اندر, اندر, اندر ابراہیم کے نام کے ساتھ معروف ہوا عنہ ان کے بارے میں بڑے زبردست تأثرات کا اظہار کرتی ہیں فرمایا کرتی تھی یہ باریہ اس حسین و وسلم کو ایک بیٹا بھی نصیب ہوا جن کا نام آپ نے سلامت سلام نے اپنے جد افجل ابراہیم علیہ سلاۃسلام کے نام پر رکھا اور آپ نے سلاۃ کی حدیث فرمایا ہاں نام پر اس کا نام رکھا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو سیخ نامی ایک صحابیہ مدینہ کے اندر رکھ دی تھی ان کے کیا تاکہ وہ ابراہیم رضی اللہ ذمہ داری بھی اور ابھی ان کے پاس دودھ کی مدت میں ہی تھے اٹھارہ ماہ کی عمر کو پہنچے ان کا انتقال ہو گیا اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابھی جو ابراہیم کی رضا دودھ پلانے کی مدت جنت میں مکمل کرے گی تو یہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے بیٹے جب ان کا وقت سجدہ فاطمہ کی یہ کیفیت دے کر انتہائی زیادہ غم زدہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر آپ نے سلط و سلام کی وجہ سے بڑے غم سدا ہیں جس وقت ان کی پیدائش بھی تھی کہ اللہ نے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے آپ کی تین بیٹیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ اللہ کے نبی کی گھار اور کی کے گھر بلا اور اللہ کے نبی انتہائی زیادہ خوش بہت زیادہ اللہ تعالی کے اس فیصلے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے لیکن اچانک بچپن کے اندر کی وفات ہوئی اس کا غم اور اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے برداشت کیا کوئی اور اس انداز سے برداشت شاید نہ کر سکتا یہ رسول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر آزمائش کی گھڑی کا سامنا کرنا پڑا بہترین قسم کے گزارے اور خوبصورت زندگی بسر کر کے ان کی وفات مدینہ مدورہ کے اندر ہی ہوئی ہے سجیدہ باریہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سولہ ڈگری کے اندر بیماری محسوس کی اور انہیں محسوس ہوا کہ اب دنیا سے جانے کا وقت قریب آ رہا یہ اللہ کو پیاری ہو گئی اور نے یہ بات لکھی ہے کہ جس وقت یہ فوج ہوئی ہے تو ان کی زبان کے اوپر سیدہ ہے تو سیدہ ماریہ کی وفات کا جب اعلان ہوا سعیدہ عمر کا دور ہے سیدہ عمر نے خود ان کی وفات کا اعلان کیا اور لوگوں کو جنازے میں شریک ہونے کا حکم دیا کہ تمام لوگ اپنی مصروفیات کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ کی محترمہ के ہوگئے اور سیاح نے جنازہ پڑھایا اور سجید ماریہ جس خاندان سے رکھتی تھی، اللہ کے نبی اور وہاں پر ایک اندی قبیلہ آباد ہے اور ان کا انتہائی زیادہ احترام اور خیال کرتا ہے آپ نے سلامت السلام کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اگر یہ میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا ان, کے دور میں ان کی سربراہی کے اندر یہاں ہوا ہے اور پھر انہوں نے واقع اللہ کے نبی کی بیوی ماریا کی بتیا تھی تو ان کو بتایا گیا اور پھر انہوں نے دریافت کیا کہ وہ جگہ کون سی ہے وہ گھر کون سا ہے جہاں پر ماریا کا گھرانہ رہتا تھا اور جہاں پر وہ رہتی تھی جب وہاں نشاندہی کی گئی تو انہوں نے وہاں پر مسجد تعمیر کروا دی تاکہ وہ جگہ بھی یادگار بن جائے اور رہتی دنیا تک وہ آباد رہے تو یہ صحابہ کرام بھی اس قبیلے کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے اس کے بعد صلی اللہ مکرم صاحب کے حبابۂ تقری خاتون سفیہ میں آنے والی رضی اللہ تعالی ہے رضو خیبر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شامل ہے ان کے والدین یہودیوں کے اندر بڑا اعلیٰ تھے اور, پورا خاندان اور یہ بھی انتہائی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے والے یہ لوگ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت دے کر ان کے دلوں کو گرم کر دیا ان کی پہلی شادی وہ ایک معروف شاعر تھے عربی سلام بن مشکم سے ہوئی انہوں نے طلاق دی اس کے بعد کی نانا بن اب عقیم کے ساتھ ہوئی یہ بھی شاعر تھا جبکہ خیبر کے اندر نہیں تھی بڑا مقاب تھا بلکہ نبی صلی اللہ سکندر کو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ سفیا ملتے جو ہے یہ ایک نبی کی بیٹی ہے اور ایک نبی و مرتبہ سلام کے شہجر نصب کے ساتھ نہ سلام کے بھائی سید سید ہارون علیہ سلات و سلام ان کے ساتھ ملتا تھا تو آپ یہ اون کی بیٹی اور کئی مقامات پر اور کئی مواقع پر اللہ کے نبی نے یہ بات کہی کہ صفیہ تجھے لوگوں کے کاموں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ یہ تھی کچھ لوگ اللہ کے نبی تو اللہ کے مرتبہ اللہ نے ختم ہوا ہے تو آپ اسلام کے معروف صاحب اللہ کے نبی سے اجازت اجازت دے کہ میں یہ بیٹی ہے اور لہٰذاپ ایسا کریں اس کو اپنے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قلبی کو کر کہ دو تو پھر وہ رضا پتھے اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حباد عقد کے اندر آ کر ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آزاد کیا اور پھر ان کے ساتھ شادی کر لی اور یہی آزادی ان کا لوگوں کو دعوت دو ولیمے کی تو سیدان کا دسترخوان بچھایا گیا اور لوگوں کو کہا گیا کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس میسر ہے اس دسترخوان کے اوپر جمع کر دو لوگوں نے گرایا جو سجیدہ سفیہ یہ نبی صلی اللہ علیہ پاس آنے سے پہلے ان کو ایک خواب آیا تھا جو خواب انہوں نے اپنے باپ کے سامنے بھی رکھا تھا اور اپنے خامن کے سامنے بھی رکھا تھا بلکہ ہم کہتے ہیں نیر پڑا ہوا. ایک نشان تھا. تو جنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ نشان کیسا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک خواب آیا تھا اور وہ خواب یہ تھا کہ ایسے محسوس ہوتا ہے قسم مارا، مارا اس کا نشان میرے چہر پر اب بھی موجود ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ جان گئے کہ یہ تو بہت بڑا مقام اس کو ملنے والا ہے اور یہ بادشاہ کے حصے میں آنے والی ہے. اس کو بہت بڑے بادشاہ کے ساتھ اس کا نکاح ہونے ہے. اس وجہ سے انتہائی زیادہ تھی یہ بھی اور بہت زیادہ عبادت گزار تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد دیگر صحابیات کے ساتھ ان کا بہت پیارا اور اچھا تعلق تھا اور اسی طرح عبادت کے اندر صحابہ کے کو بہت زیادہ ترغیب دلانے والی اللہ کے لکیل کے ساتھ سچی محبت اور آپ کا سچا احترام کرنے والے اور اللہ تعالی سے انتہائی زیادہ والے بہت صحابہ کو دیکھتی لوگ جمع ہو کر نوافل ادا کر رہے ہیں پرانے مجید کی تلاوت کر رہے ہیں سیدہ سب کو دیکھ کے فرماتی کہ یہ سارا کچھ تم ٹھیک کر رہے ہو نواف ادا کر رہے ہو پرانے مجید کی تلاوت کر رہے ہو لیکن تو اس وہ مجھے رونا نظر نہیں آ رہا اللہ کے اور خشیت کی وجہ سے تم رو کیوں نہیں رہے اللہ کے سامنے روتے کیوں اس کا مطلب انتہائی زیادہ بادشاہ تکنے والی اللہ تعالی سے ڈرنے والی تھی ذکر الہی کے اندر اتنی زیادہ دلچسپی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سیدہ سفیہ کے سامنے کچھ نہیں ہوگا آپ نے پوچھا یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کی تسبیح کثرت کے ساتھ کیا کرو اس کا مطلب ہے کہ سجیدہ رضی اللہ عنہ انتہائی زیادہ ذاکرہ فروغ تھی اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والی تھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے کارنامے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس اس کو بہت زیادہ نوازہ ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام سے کئی دفعہ اس طرح کے جو ہے نا دین کے معاملے میں بات چیت کرتی رہتی تھی لوگوں کو نیکی تقریبے پر ابارتی رہتی تھی ام موم سئیدہ صفیہ نے پچاس ہجری کے اندر رمضان المبارک کے اندر مفاد پائی تقریباً یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے بڑا عادی شان تھا عبداللہ اب ابن اللہ تعالی عنہ جو جو قرآن ہے، امت کے بہت بڑے عالمے تھیں اور اس امت کے بہت بڑے اس طرح کے صحابیات کا نام میں نے نکاح ہوا تو پھر ابو زحم جو ہے وہ فوت ہو گیا یہ بیوہ ہو گئی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی ہوئی یہ کے بعد اللہ کے نبی سب سے آپ کی شادی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے جا رہے تھے راستے میں روک دیا گیا شرط و شرائط اور وہیں سے مسلمانوں کو واپس آنا پڑا میں مسلمان نہیں جا سکے اس کے بعد اسلام تو اسلام فیصلہ کیا وحدے ایک ایک ایک کی وجہ سے آئندہ سال کیے جانے والے عمرے کو القضاء کہا جاتا ہے یہ عمرت التضا سات کے اندر ہے یہ عمرہ کرنے کے بعد جب مسلمان پکے سے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ, ہاں علیہ شادی <تصفح> دس میل کے فاصلے والی واقع ہے اور اللہ کا کہنا ایسا ہوا کہ ان کی شادی بھی سرف مقام پر ہوئی ہے اور اتنی بھی سرک مقام پر کہ پہنچے تھے وہاں پر ان کی وفات ہو گئی تھی سیدہ رضی اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی کی شادی ہوئی ہے اس وقت آپ حالت احرام کے اندر نہیں حالت احرام کے اندر شادی کرنا مغروب ہے اللہ کے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہ حالت احرام میں شادی کی جائے اور نہ ہی کا پیغام بہتر جائے بعض لوگوں کو یہ وہ ہوا ہے کہ سیدہ محمونا کے ساتھ اللہ کے نبی نے جی شادی حالت احرام میں کی ہے وہ تو سجیدہ محمو فرماتی ہے کہ جس وقت میری اللہ کے نبی کے ساتھ شادی ہوئی ہے نہیں تھے نبیسلم خواہش تھی کہ یہ مسلمان ہو جائے یہ اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو جائے تو آپ نے سیدہ محبوبہ کے ساتھ شادی کی ہے اس کا ایک مقصد حکمت یہ بھی تھی کہ اس قبیلے کے ساتھ تعلقات مضبوط کیے جائے ان کو قریب لایا جائے اور ان کو اسلام کی طرف راغب کیا جائے اور اس کا نتیجہ بڑا زبردست نکلا کہ یہ بنو ہدال قبیلہ سعیدہ مہمونا کے نکاح کے بعد خوشی خوشی اسلام قبول کر مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت بڑی کامیابی نصیب ہوگی سیدہ محمون سندر کی انتہائی زیادہ بہت زیادہ سندر کا خیال کرنے والی چھوٹی چھوٹی بات پر صحابہ اکرام کو ٹوک دینے والی اور سندر کی بڑی پوند تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سندر کے ساتھ بہت زیادہ پیار اور محبت کرنے والی سیدھا رہمی کرنے والی تھی اور نبی اسلام کی حدیث کو بیان کرنے والی تھی چھتر احادیث انہوں نے براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہیں جن میں سے تیرہ روایات بخاری مسلم کے اندر بھی موجود ہیں سجیدہ رضی اللہ یہ وہ پرش ہے. بڑے بڑے صحابہ کی وفات اکامل ہجری کے اندر مقام سرف پر پہنچ کر ان کی وفاق ہوئی ہے. اس وقت یہ مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہے تھے ان کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کی خاتون تھی اللہ کے نبی نے سب سے آخری شادی کے ساتھ کی ہے یہ پورا جو سلسلہ ہم نے سنا ہے یا میں نے جو مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھا ہے اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواتین تھیں آپ کی ازواج مظہارات تھیں جو امت کے فوگلوں کی پائیں لگتی ہیں ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ تمام خواتین اللہ کے نبی کی تمام ازواج بنا کسی اختلاف اور بنا کسی شخص پا کے یہ جنتی خواتین اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم ہی دیا تھا کہ جلدی خاتون کے ساتھ شادی کرنی ہے اور نبی علیہ و نے اسی بھی بیوی کے ساتھ شادی اللہ کے اشارے حکم اور اللہ کی طرف سے رہنمائی کے بغیر نہیں کی یہ بات میں نے شروع کے اندر ذکر کی تھی کہ آپ نے جس خاتون کے ساتھ بھی شادی کی ہے اور جس کے ساتھ بھی کی نکاح کیا ہے تعلقات استوار کیے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کیے ہیں اللہ کی رہنمائی سے کیے ہیں وہ مختلف طریقوں سے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہوتی رہی اور دوسرا, میں نے اس سلسلے کو شروع کرنے سے, سے شادی کرنے کی کیا حکمت ہے کہ اللہ کے نبی نے اتنی زیادہ شادیاں کی ہیں اس کی کیا حکمت ہے اور یہ اللہ کے نبی کا خاصہ ہے امت کے لیے حکم یہی ہے کہ بھیا کو اتر کوئی بندہ چار سے زیادہ بیویاں اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا لیکن نبی علیہ نے وقت اس سے زائد بیٹیاں اپنے پاس رکھی ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے اور آپ کے خاصے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام صرف اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہے امت کے کسی فرد کے لیے جائز اور درست نہیں ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے اور اس کی کئی حکمتیں ہیں جو میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حکمتوں کے پیشے نظر یہ شادیاں کی اور اس کے بہت زیادہ صلی اللہ علیہ لڑکی کے, کے, کے, کے ساتھ شادی نہیں کی اس لیے اس سے ایک بات یہ والی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں مقصد کا مقصد دین کے ابلا بھی مسائل کا علم لوگوں تک پہنچانا رہنمائی کرنا یہ تک پہنچانا اس ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کی اسی طرح ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے تمام و متحرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی زیادہ خیال کرنے والے احترام کرنے اللہ کے نبی کی کو پکڑنے والی اور امت تک پہنچانے والی تھی اسی طرح کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والی تھی آپ کی کتنی از کہ تمہیں افغام ایسے ہیں جو پیچیدہ قسم کے قسم کے افغام ہیں اور جن کا علم صرف گھر والوں کو ہو سکتا ہے انہوں نے مل اللہ کے نبی سے سیکھے ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام اسلام کی جتنی بیویاں ہیں وہ امت کے مومنوں کی مائیں اپنی ماں کے بارے میں جو بندہ غلط جذبات رکھے غلط نظریات رکھے اپنی زبان کھولے تو ایسا بندہ وہ مومن نہیں ہو سکتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, جو ان کے بارے میں ہے وہ بہت بڑا بد نصیب انسان ہے جس کے حصے میں اس طرح کی باتیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک سلسلے کو جو ہم نے بیان کیا ہے جو سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مانوں ہماری گھروں میں ہماری خواتین ہماری بائیں بہنیں ان کو صحیح طور پر سیرت پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سے اس سلسلے میں غلط بیانی نہ چاہتے ہوئے یا کوئی لرزش ہوگی ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کے رداوہ